לנו למצוא את x, ונתונה לנו משוואה עם שורש. 1 שווה לשורש של x חלקי 3 מינוס 2. והדרך הטובה ביותר לפתור את זה היא לבודד את... השורש ואז לעלות בריבוע את שני צידי המשוואה. ואז כנראה נצליח למצוא את X. זו משוואה די פשוטה. אבל באופן כללי ברגע שעלינו למצוא את X לפעמים נקבל יותר מפתרון תמיד נצטרך להציב במשוואה המקורית כדי לבדוק שהתוצאה שקיבלנו נכונה. אחרים כבר הסברתי למה לפעמים נקבל פתרון שלא מקיים את המשוואה. כעת נפתור את התרגיל. כאמור, זה צריך להיות די פשוט. אז הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא להיפ ובצד תמל של המשוואה יש לנו אחד ו- עוד שתים שלוש ו- שווה ל- וכאן שתים מבטלת ה- שתיים, מבטל שתיים ול hence לנו שורש x חלקי שלוש. כהה, מחפولת שני צ... את שני צדיה המשוואה ב- שלוש, מחפولת שני צדיה המשוואה ב- שווה לשורש x. כעת נעלה בריבוע את שני צידי המשוואה. ואם נעלה את שני המשוואה, נקבל 81 שווה ל-x. קיבלנו כאן רק תוצאה אחת. בואו נציב אותה. ונוודא שהיא את המשוואה. נציב כאן בצד ימין של המשוואה ש-x... שווה ל-81, ונוודא שנקבל 1. אז שורש ריבועי של 81, שזה ה-x שלנו, חלקי 3, נציב כאן 81, פחות 2, לכמה זה שווה? שורש ריבועי של 81 נוציא שורש, שורש ריבועי חיובי, אנחנו חושבים רק על השורש החיובי שהוא שווה ל-9, 9 חלקי 3 פחות 2, 9 חלקי 3 שווה כמובן ל-3, 3 פחות 2 אכן שווה 1 אז x שווה ל-81 הוא בהחלט לא, בשבוע הזאת עם שמש